Som titeln antyder kommer jag i den här presentationen att behandla temat bedömning. Jag kommer inte att lyfta fram hur bedömningen kan utformas inom enskilda årskurser. Inte heller inom enskilda områden av lågstadies matematik. Utan jag kommer att prata om bedömning på ett mer allmänt plan. Frågan i titeln hur bedömning kan bli en inkluderande skolmatematisk praktik antyder att jag påstår att även det motsatta förhållandet kan råda. Att bedömningsprocesser i klassrum kan vara exkluderande. Men min avsikt är ändå inte att belysa bedömning som antingen exkluderande eller inkluderande. Bedömningsbegreppet är mycket mer komplext än så. Det är vanligt att tala om bedömning som antingen summativ eller formativ och att använda termerna summativ bedömning och formativ bedömning. Summativ bedömning används kanske då man avser att läraren använder en följd av test eller prov för att ge poäng eller betyg över elevernas matematikkunskaper. Medan formativ, därmed formativ bedömning ofta används då man avser en process som pågår i klassen, till exempel att läraren iakttar hur eleverna löser en viss matematikuppgift eller att läraren använder något slags verktyg eller bedömningsinstrument för att identifiera missförstånd eller misstag hos eleverna under tiden som undervisningen pågår. I sin bok, Att följa lärande, konstaterar Dylan William att problemet med den här användningen av termerna summativ och formativ bedömning för en sak, nämligen själva bedömningen, är att den helt enkelt inte fungerar. Ett bedömningsinstrument kan ha både en summativ och en formativ funktion. Ta till exempel ett matteprov. Vanligen använder läraren provet med en summativ funktion. För att få belägg för vad eleverna kan inom ett visst matematiktema vid en viss tidpunkt. Eleverna skriver provet individuellt och läraren samlar in provet, granskar och kommenterar dem. Och eleverna får sedan sina prov tillbaka så att de kan se vilka fel de gjort. Och kanske lösningarna på provets uppgifter går sig igenom i klassen. Men ett prov kan även användas till exempel så här. Eleverna skriver provet individuellt. Läraren samlar in proven och tar del av elevernas lösningar, men korrigerar dem inte. Nästa lektion får eleverna sedan tillbaka sina orättade provsvar och sätter sig i smågrupper. Gruppernas uppgift är nu att jämföra och diskutera sina svar och sammanställa de bästa svaren på provets frågor. Till sist ber läraren varje grupp dela med sig av sina svar till de andra. Nu har provet fått en helt annan funktion, en formativ funktion. Eftersom samma instrument kan användas både formativt och summativt, blir termerna formativ och summativ mycket mer begripliga som beskrivningar av den funktion som informationen från bedömningen har. En av bedömningarna i sig. En bedömning fungerar formativt när beläggen för elevernas prestationer verkligen har hjälpt och förbättrat de beslut om lärande som fattas av läraren, eleverna eller deras klasskamrater, snarare än bedömningen i sig. Dylan Williams definition över bedömningens formativa funktion säger också något om vem som gör själva bedömningen. Det är ofta läraren men även enskilda elever och deras klasskamrater kan fatta besluten. En tredje sak som definitionen säger är att fokus riktas mot besluten i sig, mot själva handlingen, inte mot de inblandades avsikter. Sådant som samlas in med avsikt att användas men ändå inte används är ju inte någon nytta. I definitionen ingår också termen sannolikt. Med bedömning som fungerar formativt kan besluten om undervisningens kommande steg sannolikt bli bättre- men inte ens de mest välgjorda åtgärder främjar alltid lärandet för alla elever. Det är också skäl att påpeka att viljan med undervisning avser all verksamhet i klassrummet som är avsedd att skapa och främja fortsatt lärandet, det vill säga även klassrummets bedömningsverksamhet, som man ser som en bro mellan undervisning och lärande. I god matematikundervisning har bedömningen en central plats, eftersom vi inte kan förutspå vad eleverna kommer att lära sig hur, hur vi än utformar undervisningen. Det är inte så att om vi gör rätt som lärare så kommer eleverna säkert att lära sig det vi tänkt oss. Så enkelt är det inte. I lagen om grundläggande utbildning betonas bedömningens centrala roll i undervisningen. Och det här syns tydligt även i vår nuvarande läroplan för grundskolan. Och i läroplanens anvisningar om hur bedömningen ska ske och hur läraren och eleverna förväntas agera i bedömningssituationer. Enligt läroplanen för grundskolan innebär bedömning att läraren ska planera för att kunna ge sådan respons åt eleverna som är både informativ och uppmuntrande. Läroplanen är också tydlig med att eleverna ska delta i bedömningen. I många klassrum märker man att läraren har planerat för vilka undervisningsaktiviteter eleverna ska ägna sig åt, medan processen att ta fram belägg för elevernas lärande sker endast i flykten. Men för att kunna ge sådan återkoppling som läroplanen avser och som främjar allas fortsatta lärande borde läraren även planera mer noggrant för hur bedömningen ska ske. Det är också viktigt att läraren planerar för hur eleverna ska engageras i sitt eget lärande och att elever och lärare kommer överens om vilka sociala normer som ska gälla. Till exempel vad det betyder att vara konstruktiv och att ge en konstruktiv återkoppling till varandra. Det krävs både ansvar och respekt för varandra för att bedömningen ska bli det stöd för fortsatt lärande som den är tänkt. Till bedömningens formativa funktion hör också att lärare och elever tillsammans synliggör den kunskap om elevers lärande som man får fram och att man kommer överens om hur denna kunskap används för att föra allas lärande framåt, både elevernas och lärarens. Jag lyfte tidigare fram att bedömningsverksamhet kan ses som en bro som knyter samman undervisning och lärande. En bra undervisning och en bra bedömningskultur har därför många gemensamma drag och gemensamma mål. Den goda handledning i lärandet som vi kan ge eleverna genom en bra bedömningsverksamhet leder med större sannolikhet till en positiv utveckling även på längre sikt beträffande elevers lärande i matematik. Men bra bedömningsverksamhet är svårt och även om vi som lärare har goda föresatser så kan det hända att eleverna upplever bedömningspraktiken på sätt som får en exkluderande effekt. I mitt arbete som lärarutbildare brukar jag be studenterna skriva ner viktiga händelser, de minns från sin egen skoltid. Många av deras berättelser berör just matematikklassrummets bedömningskultur. Till exempel hur bedömningskulturen och dess förväntan om att elever ska prestera snabba och korrekta svar i klassrummet eller i provsituationer, har blivit en mar marginaliserande mekanism och hur personen så småningom i värsta fall kanske har tappat intresse för matematiken och tilltron till sin egen matematiska förmåga. Den berättelse om en bedömningssituation som vi just tog del av kan sägas vara uttryck för en viss slags bedömningsdiskurs. Den diskurs som Lisa Björklund bojstrup benämner, gör det fort och gör det rätt. I sin forskning besökte Björklund Boistrup matematikklassrum för att undersöka den bedömning som pågick och som visade sig i den återkoppling hon kunde se i kommunikationen i klassrummet. Hon granskade också vad återkopplingarna handlade om och hon beaktade alla möjliga uttrycksformer för bedömningen. Inte bara ord utan även sådant som blickar, tester, skratt, miner med mera. Hennes tolkningar ledde till slut fram till en beskrivning av fyra olika sätt eller diskurser för bedömning i matematikklassrum. Och Hon kunde också se att det från en enda matematiklektion ofta gick jag att uttolka minst två av de här diskurserna. Den första diskursen, gör det fort och gör det rätt, liknar det som vi känner igen från mycket annan forskning om matematikundervisning. Där det, det som räknas är hur långt eleverna är i boken eller hur många rätt de får i prov. Frågorna som ställs i klassrummet är ofta sådana som har bara ett svar och som går att lösa på få olika sätt. Det ställs sällan uppföljningsfrågor som skulle utgöra en utmaning för elevernas matematiska tänkande eller vara fokuserade på matematiska processer. Eleverna har i den här diskursen sällan någon aktiv roll och det gör sällan aktiva beslut som skulle vara baserade på belägg för vad som mest skulle gynna elevernas fortsatta matematiklärande. Den andra diskursen, vad som helst duger, är en slags motsats till den första som inte heller fokuserar matematiska processer i någon hög grad och inom vilken återkopplingen ofta sker som beröm från läraren. Det förekommer öppna frågor och elever kan visa kunnande som inte räknas som matematiskt korrekt men deras matematiska tänkande utmanas ändå inte och det blir inte klart vad som räknas som korrekt inom matematiken. Elever får höra att deras prestationer är bra utan att det blir klart vad det är som är bra. Öppenhet med matematik, den tredje diskursen, har vissa likheter med den slags matematikundervisning som betonas i matematikdidaktisk litteratur och i vår läroplan för grundskolan. Nämligen att eleverna är aktiva och att fokus är på matematiken. Det förekommer öppna och även äkta frågor, det vill säga sådana som läraren inte vet svaret på. Då elever svarar på sätt som kan bedömas som matematiskt oriktiga så behandlas det konstruktivt i kommunikationen i klassrummet. Till exempel så att elevers olika lösningar på en uppgift lyfts fram och diskuteras så att det slutligen står klart för eleverna vad som kännetecknar en matematiskt riktig lösning. Med den fjärde diskursen, resonemang tar tid, sker en ämnesmässig fördjupning i klassrummet och med ett lugnare tempo och ett fokus på processer av ett resonerande och argumenterande slag. Lärarnas frågor är oftast öppna och sådana där läraren inte vet svaret i förväg om man undersöker och löser problem tillsammans i klassrummet. Det finns också ett tydligt fokus på att eleverna tar ett delansvar för sitt lärande. I det här kedje passade jag att stanna upp och gå tillbaka till frågan som inledde den här presentationen, nämligen Hur kan bedömning bli en inkluderande skolmatematisk praktik? Jag påstår att ett delsvar skulle kunna lyda så här. Genom att vi börjar planera in sådana kommunikativa verktyg som gör det troligt att en resonerande bedömningsdiskurs så småningom utvecklas i klassrummet. I boken Matematiska samtal ger författarna exempel på frågor och uppmaningar som lärare och elever kan använda för att alla ska engageras i det matematiska samtalet. De här frågorna och uppmaningarna får därför också en formativ funktion. Läraren kan be eleverna att tänka tyst. Förstås i ett lågstadieklassrum tar det ofta tid för eleverna att komma ihåg vad det betyder att hålla inne med sina förslag tills alla har tänkt färdigt. Beskriva handlar både om att lyssna och om att uppmärksamma eleverna på att alla idéer är värdefulla. Elever behöver få höra samma sak med olika röster och se att samma sak kan uttryckas på olika sätt. Därför är återberätta även ett bra verktyg. Då du ber en elev återberätta vad en annan elev sagt så får du veta hur eleven har förstått det sagda. Att få något återberättat på det här sättet främjar alla elevers lärande, både den som deltar genom att återberätta och deras som deltar genom att lyssna. Verktyget resonera betyder att du som lärare uppmuntrar eleverna att föra matematiska resonemang. Som även innebär att de utvecklar sin förmåga att värdera det matematiska innehållet i det som sägs av andra i klassen. De blir bättre på att bygga vidare på en annan elevs resonemang eller att motsätta sig det och komma fram med alternativa förslag. Att ställa frågor till varandra och att utmana varandras idéer. Lägga till innebär att eleverna uppmanas bygga vidare på någon annans matematiska tankar. Verktyget Ändra uppfattning ger en elev som gett ett felaktigt svar möjlighet att inse sitt misstag och omvärdera sin första idé. Det uppmuntrar eleverna att ta hjälp av andras tankar för att utveckla sina egna. Då eleverna uppmuntras att prata parvis, kanske efter de första har tänkt tyst, får alla chans att sätta ord på sina tankar och komma till tals utan att behöva göra det inför hela klassen. Det ger också läraren en chans att lyssna in vad eleverna säger, –och besluta hur samtalet i hela klassen borde föras vidare. I en resonerande bedömningsdiskurs kan läraren själv lägga betoning på aspekter av matematikinnehållet. Till exempel genom att använda de kommunikativa verktygen, återge, utmana och ifrågasätta. Till exempel genom att återge genom att omformulera vad en elev sagt– –och använda en mer korrekt matematisk terminologi– så förändras inte innebörden, men det ger läraren en möjlighet att höja kvaliteten på det som sägs. Samtidigt stärks elevens självförtroende eftersom eleven får behålla ägandet över det som sagts. Verktyget utmana innebär att läraren problematiserar ett bidrag från en elev genom att tillföra något nytt, kanske genom att lyfta fram ett annat exempel eller genom att tillföra nya villkor till ett problem som man behandlar i klassen. Ett bra sätt att föra elevernas matematiska tänkande vidare kan också vara att ifrågasätta. Kanske genom att spela oförstående eller att komma med ett motexempel som inte verkar stämma. Genom att använda kommunikativa verktyg på ett medvetet sätt så kan läraren engagera eleverna och få stöd i bedömningens formativa funktion. Med de kommunikativa verktygen kan läraren och eleverna tillsammans locka fram och tolka sådana belägg för elevernas prestationer som behövs för att fatta beslut om undervisningens kommande steg. Ha gärna en lista över verktygen synlig i klassrummet och påminn dina elever om hur verktygen kan användas i det matematiska samtalet i klassrummet. Här finns till sist samlat några exempel på hur läraren kan fråga och uppmana. Då målet är att en resonerande bedömningsdiskurs ska växa fram i klassrummet för att främja allas lärande.